והחכה חניאם רוחה שבטו תומר פרויד על דוח סופ שנה. התecnיות של 106 FM רדיו תל אביב באיקסט. בונים על זה. תחנת נדל"ן של 102 FM רדיו תל אביב עם רוני קול ובראך רום. בונים על זה. הם לנצד השבוע. אירע טוב רוחה שבטו תומר פרויד. שalom רא. גם בנדל"ן וגם באסכימ בחלצ צריך לעשות. מיש את איתנו דוח סופ שנה. ו guise נוטחא כי החודש זה החודש אחר. בואו תלנו כמה הם לנצד. תקופים כזדוח. בהחלט. אז קודם כל, נגיד, בגדול מה צריך להגיש, ואחרי זה טיפה נסתה לכיוון של נדלן, כי כן. בכל זאת, תוכנית נדלן. נכון. אה, אז בראש ובראשונה דוח מורכב מתוך רווח והפסד על העסק. בתוך רווח והפסד על העסק, אה, מעט מאוד עסקים לצערי, רואים אותו, זאת אומרת, נותנים להגיש בזהו. אבל רשום שם די ברור מה ומה מה שחשוב לשים לב, קודם כל הכנסות, אתה יכול לדעת בדיוק כמה היו לך, מה לך השנה, ואפשר לגבוק חשוב לשים לב, שכל הוצאה שמה שנקרא מותרת בניקוי, כלומר, מס הכנסה מרשה להוריד אותה, אז היא באמת נכנסת לדוח. ולמה זה חשוב? כי ככל שיש יותר הוצאות, הרווח קטן, או אם יש אסת, זה קצת גדל. ברור. ובעצם חוות המס שלנו יורדת. יש, יש לך איזה דוגמה בהוצאה שנגיד אנשים לא שמים ונותים לשכוח, להשאיר אותה בחוץ, לא שיים לב אליה? אני יכול לתת דוגמה שהיא קצת גבולית, אבל אם שמים לב לפרטים אפשר לקחת אותה. למשל, מי שאין לו משרד. כן. מי שאין לו משרד למעשה עובד מהבית, ויש הרבה כאלה. כן, במיוחד בנדלן, כל מיני יזמים, מטווחים נכון, קטנים. נכון, במיוחד בנדלן. אין לך משרד נדלן, אתה בכל ה... בכל הארץ ובכל בכל האזור, ואין לך משרד משלך. ובעצם הבית שלך משמש כמשרד, יש שם חדר עבודה או משהו, וחלק, אתה נכון רבה, וזה אני אומר בגדול, צריך לדעו קודם את זה אבל בגדול רבה מהוצאות הבית האלה מותרות בניקוי. אוקיי. Okay. זה הרבה אנשים לא יודעים, וזה מקטין ישירות את חוות המסע. ברור, משמעותי. מה עוד לדעת שהם מלאים הזה וחשוב? אוקיי, okay, אז. אחרי שיש לנו את הרווח הסד מהעסק, זה נכנס למה שנקרא תופס 1301, שאתו מגישים למס הכנסה. מה עוד נכנס בתופס הזה? נכנסות כל מיני, לא כל מיני, כל ההכנסות שיש לך ולבן בת הזו, נכנסות לתופס הזה. עכשיו, למה זה חשוב? כן. אם בנוסף לעסק יש הכנסות מהשכרה דירה למגורים, או אפילו השכרה לעסק, או איזושהי... נדלן שאתה מקבל עליו אחוזים מככה וככה, כל הכנסה שהיא צריכה להיכנס לדוח הזה לא רק העסק שלך והרבה פעמים צריך שלם על זה מס, אפילו שלפעמים יהיה לך הפסד על הנדלן הזה ואז אם אתה מכניס אותו לדוח אתה יכול לתהפסד הזה לכזב מול הכנסה שיש לך בעסק או מזכורת ברור. וכל הכנסה אחרת ובעצם לשלם פחות מס ואפילו לקבל החזר מס על המס סעיף הבא, אחרי שהכנסנו את כל ההכנסות, יש כל מיני ניקויים וזיקויים. סתם דוגמה ככה מהראש, עצמאי שמשלם לביטוח לאומי, 52 אחוז מזה, אתה יכול להכיר בתור זיקוי. הרבה לא יודעים את זה, אבל זה מקטין את חוות המאז. אחרי שלקחנו את כל הסעיפים האלה, מחשבים מס מחושב, כלומר כמה הייתי אמור לשלם במהלך השנה. מורידים איזה מס ששולם בפועל, צריך משולם מס בפועל, או בעברת מקדמות, או באמצעות ניקוי במקור. ניקוי במקור זה למשל, כשעובדים ומקבלים מסקורת, מקבלים אותה כבר אחרי המס, את המס שקו במקור. חשוב מאוד לשים לב, להכניש את כל המסים האלה לדרוך. אם לא תרשום ששילמת, סתם אני זורק 20 אלף שקלי מס, אז מיד קופץ ממס הכנסה, אופ, הוא לא שילם, הוא ובעצם אתה משלם אותם פעמיים. אבל אנחנו מצפים מהפרטי לעשות את כל התהליך הזה בעצמו? או שזה מה שצריך להיות מולווה על הדי של מקצוע? בוודאי שלא. אתה צריך לעשות אם אתה צריך שיעשה לך אתה יודע שיש לו שם, יודע לך זה זה גם שיש לו נכונה מול ושויות תמאס ושיוציא לנו עורקאות. את התיק 0-1 ונסגור עניין כן, מקבל אורכאות מקבל מתי להגיש את הדוח אם הוא עוקב כמו שצריך, הוא, הוא לא יעשה לך פספוזים מצוין? אם יש לו ידע כמו שצריך, אז הוא גם ידע לחשב את המאס שאתה באמת צריך שלם ולא תצטרך לשלם כמה ועולה מי שמגיע לו כסף שידוש אותו בחזרה אנחנו עוד נדבר איתך הרבה רואה חשבון תומר פרויד, משרד רואה חשבון פרויינד פרויינד, תודה רבה תודה רבה לכם, זה אלדר שיווק נדלן, תודה לדניאל אלפנביין ולנוער גוב, אני הייתי ברק רום, כל שמונה תוכנית הנדלן, ביי התוכניות של 102 FM, רדיו תלווי לחכות לכם מתי ו'